أزول أهلا وسهلا بكم نظن الآن أنا في المباشر أتمنى أن يكون في الوقت أتمنى أن أكون في الوقت به عندي ياسر ما عملتش مباشر أهلا وسهلا بكم لا بأس عليكم ما عرش كان الصوت واضح، كل شيء واضح أزول، أزول ولا نزول مساء الورق نيكولاس لازرو أهلا وسهلا فريدم، أزول، أزول ايش تحب تعمل فريدم، مش تحب تعمل؟ أسلام، أسلام، أسلام بكم أه الوقت, الوقت, الوقت, الوقت، الوقت، الوقت، الوقت، الوقت، الوقت الواحد كان ينجم يكون عنده نهار مش 24 ساعه 48 ساعه ولا اكثر ده اوكي الصورة واضحه كل شيء واضح الصوت واضح آه اليوم في الحقيقه موضوع آه حبيت يعني نطرحه على خاطر آه ياسر معناتها يسالو فيا في نفس السؤال وانا ما نحبش نقعد آه إن معناتها كيما نقولوا احنا نجاوب نعاود نجاوب نعاود نجاوب نعاود المهم أهلا وسهلا بكم الجميع باهي خلوا من بعد احنا الموضوع تاعنا باش نتكلموا على سؤال ديما يطرح عليا ووقعت يعني عدة شوشرات اللي يبعث لي يقول لي يا أخي رجعت للإسلام هل أنت وليت مسلم علاش ما تحبش معتش ما عادش تنقد الإسلام أنا مش نعطيكم ملخص بسيط بعد نسلم على الجماعة الكل، أهلا بكم الجماعة الكل حبيت نعمل ملخص بسيط، علاش أنا ما عادش ننقد الإسلام مش يعني إني وقفت معركتي ضد الجهل والتخلف وعدم وجود الحرية ولكن التجربة متاعي والمسيرة متاعي خلاتني لم أعد أهتم بالنص النص بحد ذاته ليس له أي قيمة وإنما الأهم هو من ينشر هذه الأفكار ومن يؤمن بهذه الأفكار طبعا بعض الأشخاص معناتها نتعجب يعني به وجهة نظري طبعا دائما أنا كما قلت لكم يعني وقت نحكي ديما نحكي معناتها على وجهة نظري الشخصية وعندما ننقد شخص آخر مش يعني نطلب منه بشي يغير أفكار ولا بشي يبدل طريقته لا هو حر أنا أعطيت وجهة نظري، نظري أنا فقط لا أكثر ولا أقل وهو حر طبعاً العودة للإسلام هذه أمر مستحيل خاصة بالنسبة لي أنا. هذه أنت مسألة واضحة وبينة خلينا نرجع للفكرة نتاع بعض الأشخاص يجي يقول لك أنا آه نكره الإسلام ولكن ما عنديش مشكلة مع المسلمين انا لا مع, مع الاسف وصلت قبل كنت هكاك توا لا توا عندي مشكله مع المسلمين لان الاسلام بحد ذاته هو كنص كفكره ما عنده حتى قيمه شنو هو قيمه الفكره لو لا يؤمن بها احد ولا يروج لها احد فهمت اذا الشخص الذي يؤمن بالفكره هذيك انا طبعا لازمني نكون ضده فهمت؟ مثلا الانسان مثلا السارق، انا مثلا ما نقول انا نكره السرقه، السرقه ما عندها حتى قيمه بحد ذاتها. وانما لازمني نحارب السارق واللي يشجع على السرقه واللي يروج للسرقه. اذا هوني نقول لك انا نكره الاسلام، ما نحبش الاسلام، ما نحارب الاسلام، لكن ما نحاربش المسلمين. لا، بالفعل انا اكثر من هكاكا، انا ما نحاربش مجرد فكره. الفكرة ما عندها حتى قيمة، وإنما الشخص الذي يؤمن بتلك الفكرة أو يروج لتلك الفكرة هو الذي أحاربه. بأ. أنا بش نتكلم توا على ملخص علاش أنا وقفت عندي تقريباً سنتين من نقد الإسلام؟ كيف تعرفوا أنا خرجت من الإسلام، عام معنتها عام 98 تقريبا يعني اعلنت اللي انا ما عادش مسلم عام 1998 يعني تقريبا قرابه 20 سنه ولكن خروجي من الاسلام لم يكن اعتباطيا وبطريقه يعني ارتجاليه. وقعت لي معنتها اشياء في حياتي وخاصه عام 87 يعني بتوما تعرفوا اللي انا كنت منتمي للحركه الاسلاميه وعندما آه تم القاء علي القبض عام 1987 آه في السجن مده تقريبا سته اشهر بقيت مفكر هل الاسلام يعني طرح علي اول سؤال هل الاسلام سياسي او ليس سياسي اتصور هذا السؤال لم يطرح علي من قبل انا كنت منتمي لحركه اسلاميه صحيح ولكن بالنسبه لي الاسلام والسياسه شيء واحد ولكن عندما القي علي القبض عام سبعة 87 في السجن طرح علي هذا السؤال هل الاسلام سياسي او ليس سياسي وهنا وعدت روحي وعدت نفسي اني لو اخرج حي من من السجن لانك ما كنت متهم بتهم يعني كبيره منها التامر على امن الدوله والخيانه العظمى والتعامل مع سلطات اجنبيه وتكوين مجموعه مسلحه وغيرها من التهم الذي توضع في الملف. وبالفعل يعني عندما خروجي من السجن اول حاجه عملتها هو اني عاودت دراسه الاسلام. عاودت دراسته من جديد وقلت انا لازمني نعرف هل الاسلام سياسي او ليس سياسي. وصلت الى نتيجه ان هناك نوعين من الاسلام، هناك الاسلام السياسي والاسلام ليس سياسي. فقلت انا جربت الاسلام السياسي وعرفته. خليني نجرب الاسلام الليس سياسي واتبعت يعني ما يسمى بالاسلام الصوفي اللي هو يعتبر ليس سياسي، يعني روحاني. ولكن دي منقولوا احنا الحاجة من البرة مش كما الحاجة من الداخل يعني تسمع على حركة أو على جمعية أو على أي حاجة أو حتى على شخص سامحوني دائما النظرة الخارجية ليس مثل النظرة الداخلية أنا مثلا صحيح تربيت وفتحت عيني يعني في الإسلام السياسي يعني كبرت فيه ولكن حبيت نعرف شنو الإسلام اللي هو ماهوش سياسي متابعة الصوفية ولكن في الحقيقة وصلت إلى نتيجة إن الصوفية باهم نشوف ندخل في تفاصيل الصوفية لأن هناك الصوفية الطرقية يعني بتاع طريق وهي بالنسبة لي رغم إنها تظهر في الظاهر إنها ليست سياسية ولكن عندها هدف سياسي وهي السيطره على العالم. يعني هدايا كل المذاهب الاسلاميه او كل الاديان الشموليه هي بصفه عامه ما دام فيها تنظيم هرمي وما دام فيها علماء دين وما دام فيها اتباع ومريد يعني هي تسعى تسعى لفرض وجودها على العالم، وخاصه في الاسلام. اذا انا درست ما يسمى بال بالمذاهب الاسلاميه الغير سياسيه منها الصوفيه والاحمديه وغيرها وغيرها وغيرها، اكتشفت شيء ان هذه المذاهب التي تعتبر غير سياسيه هي في الحقيقه سياسيه وهي غير سياسيه لانها لا تملك القوه فقط لا اكثر ولا اقل، لان يعني ليس لها القوه ان تحكم وتفرض وجودها، اذا ما مهما كانت الحركة الإسلامية مسالمة، مهما كان المذهب الإسلامي أعرف راهو في اللب موجود ما يسمى فكرة النمط الواحد، الفكرة الواحدة، السيطرة على العالم، منع التنوع ومنع كل شيء. طبعاً هناك الإسلام الصوفي الآخر لأني أنا عندما اتبعت صوفية في الأول اتبعت ما يسمى بالصوفية الطرقية، ومن بعد اكتشفت أن الصوفية الطرقية هي لا تختلف على الحركات الإسلامية. لا تختلف ونحن نعرف لو نعود للتاريخ أن الحركات الصوفية سواء في السودان، سواء في شمال إفريقيا، أو سواء في الشرق الأوسط، يعني لعبت لعب كبير في السياسة، فهمت يعني عملت لعبه كبيره في السياسه وشاركت في العمل السياسي في العالم الاسلامي اذا الحركات الاسلاميه عن بكره ابيها سواء الظاهره سياسيا سواء المختفيه وراء شعار التصوف او الروحانيات كلها لها هدف سياسي هذه نقطه مهمه اذا فلهذا انا في الثلاثة سنوات أو الأربعة سنوات من تجربتي الصوفية انفصلت على ما يسمى بالطرقية واتجهت ما يسمى بالصوفية الانفرادية. الصوفية الانفرادية شيء آخر هو بحث فلسفي وبحث روحي بينك وبين نفسك. فهمت يعني هذه هي يعني التجربة بتاعي إذا نعود للنقطة اللي حبيت نقولها، آه، أن الإسلام، الإسلام سياسي بامتياز على كل، على كل المذاهب الإسلامية الموجودة، على بكرة أبيها التي تختلف، تختلف في الطريقة، في الأسلوب، آه، في عدد الأنصار، يعني ليس مذهب عنده مليون ولا مليونين من الانصار مثل مذهب عنده 400 مليون او 500 مليون فهمت هذه معناتها مساله واضحه وعندما اكتشفت ان الاسلام يكون سياسي او لا يكون بل الاسلام هو ليس مجرد سياسه هو ايديولوجيه هو نظام حياه هو نظام حياه كلي منسق في الاسره والمراه والرجل والاقتصاد والعسكري والسياسي والنفسي والاجتماعي كله سياسه. فلهذا يعني قررت بكل صراحه عام 1998 ان اخرج وارتد عن هذا الدين. طبعا اول ما قمت به تاسيس ما يسمى بجمعيه المسلمين السابقين في فرنسا، عام 1998، ثم اسست المسلمين السابقين في تونس عام 2001، وبدأت أنشط في محاربة الفكر أو الدين الإسلامي بجميع مذاهب، في ذلك الوقت لم أكن أهتم بالديانات الأخرى، كنت أهتم إلا بالإسلام لأني حتى أن معتقدم قوله اقولها بالفرنسيه كانوا يتهموني بالاسلاموفوبيا قلت لا يمكن ان تكون انساني ولا تكون اسلاموف اسلاموفوبي يعني tu peux pas être un être humain et tu n'es pas un islamophobe parce que il faut avoir peur de l'islam ولكن طبعا تبدلت رايي وجهه نظري تبدلت توا il faut avoir peur de celui qui applique l'islam، توا لازمك تخاف من اللي يطبق الإسلام ولو حتى في أبسط الجزئيات نتاعو. هذه معناتها مسألة بالنسبة ليا واضحة وبيّنة وتعلمتها، أنا في الحياة نتاعي حاولت ديما باش نتطور. إذا في 2005، 2006 وقتها تم غلق المواقع نتاعي وعملت يعني الحاجه اللي عملتها غلطة من بين 98، 1998، 2006 اني لم انقد الاسلام بالعربيه. يعني اه عندي الموقع نتاعي سواء تاع الجمعيه او الموقع نتاعي اسلام لا اللي يعتبر الان هو اكبر موقع لنقد الاسلام باللغه الفرنسيه. يعني تقريبا درجه سبعه سنوات او ثمانيه سنوات وانا انقد في الاسلام بالفرنسيه فقط. المشكله اني اكتشفت ان نقد الاسلام بالفرنسيه لا يعطي نتيجه لان من هو مطلع على الفرنسيه او الفرنسيين لا يهتمون بالاسلام يعني هم تجاوزوا هذه المرحله ورغم العمليات الارهابيه يحبوا يعرفوا على الاسلام وكذا وكذا وكذا ذيك حاجه اخرى فيها. المهم اللي حبيت نقوله هوني اني لقيت روحي بعد ثمانيه سنوات لم استطيع ان المس القاعده الشعبيه متاع العالم ما يسمى الاسلامي او المسلمين لان حتى المسلمين اللي موجودين في اوروبا مسلمين يعني متعصبين لاقصى درجه وحاجه اخرى زاد اكتشفتها ان الحكومات والجمعيات اللي موجوده في الغرب هي اكبر المدافعين عن الاسلام اكثر من المسلمين أنفسهم احنا نشوفه في الثمانينيات يعني فرنسا وحدها استقبلت اكثر من 30 الف لاجئ تعرف قداش تكلفوا للدوله الفرنسيه يعني والمشكل اللي هذوما اللاجئين اللي أعطاتهم اللجوء السياسي واللي هما كلهم هم مجرمين وعندهم احكام اجراميه في المجتمع بتاعنا كلهم ياخذوا في راتب شهري وقاعدين يخدموا في المساجد يعني أنا أحمل أحمل أنا بين قوسين بالنسبة لي المسلم هو معاق فكريا وقاصر ذهنيا ذهنيا يعني هذه مسألة بالنسبة لي مسلمة الإنسان اللي يجي يؤمن بأن الرجال قوامون على النساء هذا إنسان معاق في عصره هذا للنقاش فيه. انسان يجي يقول لك يؤمن فهمت بايه قرانيه وقتلوهم حيث ثقفتموهم حتى لا تكونوا فتنه ويكون الدين كله لله، انسان معاق ذهنيا. انسان يقول لك فهمت ان الحوت بلعت فلان انسان معاق ذهنيا. فهمت؟ انسان يقول لك نمّال كلمه سليمان، انسان معاق ذهنيا. انسان يقول لك محمد اطلع فوق بوراق انسان معاق ذهنيا هذه معناتها قاصر ذهنيا اذا عندما اه معناتها نتكلموا على انسان قاصر لا نحمله هو المسؤوليه القاصر هو انسان مريض مريض نفسيا وعقليا وما عندوش القدره بشي فكر اذا هوني شكون تعود المسؤوليه؟ تعود المسؤوليه لما يسمى العقل عاقل والذي له القدره ان يعالج ذلك المريض نفسيا. وهنا اللي عنده القدره هما الحكومات التي تدعي الديمقراطيه وتدعي الحريه وتدعي الانسانيه، هذه الحكومات الاوروبيه الذي يطلق عليهم العالم الاول والقوه الاقتصاديه، هذ هم اول من ربوا واستقبلوا واعطوا النقود النقود بالملايين بالملياردوات لهؤلاء المجرمين الذي استقبلوهم في اوروبا واعطوهم اللجوء السياسي واعطوهم شهريه كل شهر واللي هما مش يعملوا بها الشهريه هذيك فهمت معنتها ياكلوا ويشربوا بها ويبنيوا بها بالمساجد ونهار كل لا يخدمة لا كدمة لهم ني يخدموا لحد شيء وهما ينشروا في الدعوة بتاعهم إذا هما استعملوا أوروبا بإذن من أوروبا ومن إذن السياسة الفاسدة الأوروبية طبعا عندما نتكلم أنا نتكلم على السياسة الفاسدة هناك شرفة الشعب الأوروبي ليس له دخل وهناك سياسيين نتكلموا نتكلم بكل أريحية سامحوني ما نحبش نكون أمور رسمية ولا حاجة نحكي أنا معناتها كيما نقولوا احنا بكل أريحية وخليونا معناتها نورمال. باهي. إذا أنا عملت مؤتمر في باريس عام 2005، المؤتمر حبيت نسميوه من أجل معناتها إنقاذ المسلمين وخرجت ياسر كل المقالات وكل شيء. المشكلة اللي جيت نشوف اللي الجمعية نتاعي في فرنسا نتاع لي زاكس يعني ولاو يعطيو يعني يجبرونا حتى ان المؤتمر حبيت نسميه اكس موسيمون ما اعطوناش الرخصة ما اعطوناش الرخصة حتى ان سميناه الاسم اسلام ضد اسلام اسلام كونتر اسلام وتنجموا تتطلعوا يعني في الانترنت اسلام كونتر اسلام تلقاو يعني ونجم حتى ونعطيكم يعني الادله معناتها ما يحتاجش معناتها نعطيكم الادله، خاطر هذا الكل موثق وموجود. عملناه تحت اسلام اسلام ضد اسلام لكي لا نقلق الحساسيات المسلمه. طبعا المشكله المشكله الكبيره ان اكبر حامي للاسلام ليس المسلمين، اكبر حامي للاسلام هو الغرب. عندما نقول الغرب نقول الحكومات والسياسه لان في وجود الاسلام فهمت هناك تجاره هناك تعامل هناك بقانا دول متخلفه بقانا دول منحطه ينجموا يسرقونا ينجموا يعملونا اللي يحبوا عليهم انا انا في المؤتمر بتاع 2005 حكيت مع واحد الماني بعد لأن أتكلمت يعني على حملت المسؤوليه لاوروبا إنها هي المسؤولة عن الإرهاب وهي المسؤولة عن الإسلام يعني هنا نفتح بين قوسين الإسلام هل تدري إن المسلمين نسوا إسلامهم مدة ما يسمى بالإمبراطورية العثمانية العثمانيين أخفوا فهمت كل ما هو إسلام علاش لأن المصادر الذي إحنا نعرفه للإسلام كتب في عهد الدولة العباسية، وعندما سقطت الدولة العباسية الإمبراطورية أو الخلافة العثمانية لم تروج للكتب الدولة العباسية لأن العودة للكتب العباسية ماذا يقع يقع إن الأطراف ليس لهم الفتوى أو أو الحكم الشرعي لحكم المسلمين لان خليفه المسلمين يجب ان يكون من قريش واحنا نعرفوا في الدوله الامويه والدوله العباسيه يعني الخلفاء من قريش اذا في النصوص الاسلاميه اغلبها ونشوفوا احنا الخلافه العثمانيه يعني روجت لما يسمى بالصوفيه اكثر من الترويج للكتب يعني ما يسمى بالدروشه اذا مده مئات سنه احنا ساعات نقولوا علاش امي ولا جدتي اسلامها متفتح تعرف علاش اسلامها متفتح لانها امي وجدتي وجدتك وجدودنا تولدوا في عهد الخلافه العثمانيه في في الخلافه العثمانيه كان هناك تغيير كلي للاسلام الذي موجود في الكتب ولكن عندما سقطت الخلافة العثمانية، هذه الكتب بدأت تظهر، بدأت تظهر كلها، فهمت؟ آه يعني بدأت تظهر وبدأوا الناس يعني بعد 500 سنة أو 400 سنة من الخلافة العثمانية، آه مع بداوا المسلمين يعودون لإسلامهم، وشكون حير هذه الكتب؟ هي بريطانيا؟ والدول الغربيه لماذا حيروها حيروها هذه الكتب لكي يخلقون معارضه في الجزيره العربيه من اجل اسقاط الامبراطوريه العثمانيه يعني الغرب وعندما نقول الغرب دائما نقول سياسيين الغرب دوهات الغرب مفكرين الغرب سياسيين الغرب آه، الاشخاص اللي عندهم القوه وعندهم الامكانيات بش يغيروا العالم جاءوا يشوفوا يلقوا أنها لا يمكن القضاء على الإمبراطورية العثمانية إلا بإظهار ما يسمى حركة إسلامية في داخل العالم الإسلامي تعتمد على الكتب التي أخفتهم الدولة العثمانية وهنا ظهرت ما يسمى بالوهابية وإعادة مع أن تجاو يشوفوا الخبراء لدرس الإسلام يلقوا أن مذهب ابن تيمية الذي حارب الدولة العباسية والذي يعني هو متوغل في العروبة يعني الوحيد الذي يمكن أن يكون جبهة مواجهة للإمبراطورية العثمانية وتعرف قصة لورانس دارابي ومشي للجزيرة العربية وحرك هذه الأمور وكذا وكذا وكذا الاسلام او اعاده احياء الاسلام، انا ما نقولش اللي الاسلام احنا الاسلام عندنا موجودين كتب مكتوبه، عندنا قران وعندنا احاديث وعندنا كتب رسميه وعندنا تاريخ. هذو الكتب في عهد الدوله العثمانيه تم نسيانهم، جات نبشت عليهم اوروبا، فهمت؟ وعاودت جبدتهم وخلقت لنا ما يسمى بال مذهب الوهابي السلفي وغيرها. اذا بعد سقوط الامبراطوريه العثمانيه العالم الاسلامي او المفكرين الاسلاميين بداوا يعودون لهذه الكتب وبداوا يخرجوا يخرجوا فيهم وهنا ظهرت حقيقه الاسلام. يعني هذاك علاش جدتي وجدتك ما تعرش الاسلام؟ لان جدتي وجدتك تولدت في عهد النسيان. إذا من أحيا الإسلام؟ الإسلام كان مات فهمت؟ انتهى. من أحيا الإسلام هم الغرب، فهمت؟ لا أقول أن أن اللي جابوه الغرب جابوه من روسهم، لا لا لا لا لا. الغرب رجعوا للتاريخ المكتوب وخرجوا هذيك المصادر الكل وأعطوها للمسلمين مع إنتشار المطبعة وكذا وكذا وكذا. به خليني نكمل الحكايه. إذا آه, الإسلام اللي موجود الآن على جميع المذاهب نتاعو كلها هو إسلام حقيقي فهمت؟ يعني من نجموش نقولوا مش حقيقي لأن يعني معترف به من طرف الأزهر ومن طرف قم ومن طرف النجف ومن طرف كل المدارس الإسلامية فهمت؟ إذا معناتها هنا اللي حبيت آه, نأكد عليه إن الإسلام الموجود في الكتب هو الإسلام الحقيقي ما حاجة أخرى فهمت؟ ما حاجة أخرى وإن هذا الإسلام لا صدقوني يعني لا يحتاج إلى النقد لا يحتاج إلى النقد الإسلام هذا يكفي أن تقرأه كما هو في عصرنا الحاضر حتى تتأكد إنه لا يمكن أن يكون دين ولا يمكن أن يكون روحانيات فهذا الإسلام بكل ما يحتوي من نظام وأنظمة وغيرها هو نظام عسكري من أجل غزو العالم والسيطرة على ما يسمى العالم هذا ومنع كل أنواع التقدم والحضارة والإنسانية يعني لا أمر إلا أمر الله عندما رجعت من من فرنسا عام 2005 تم وضعي معناتها في الاقامه الجبريه غير الرسميه وفي هذاك الوقت كنت نخمم قلت علاش انا ثمانيه سنوات وانا ننقد في الاسلام بالفرنسيه لم تاتي بنتيجه وتم مهاجمتي والتهاني بالاسلاموفوبيا وبالعنصريه من طرف الفرنسيين انفسهم من طرف الفرنسيين انفسهم وقفت وقفت من بعد عام 2008 بديت نرجع بشويه بشويه اما بالعربي المره هذه فهمت وحول ما جات الفرصه معناتها وقعت ما يسمى بالانتفاضه التونسيه وخرجت من من تونس قلت المره هذه ما عادش باش ننقد الاسلام بالفرنسيه سوف انقده بلغتنا بكلامنا وبديت نعمل في الفيديوهات وعملت اكثر من ثلاثينيات فيديو في نقد الاسلام. فهمت رغم اللي يسكروا لي القناه الاولى والثانيه والثالثه المهم تقريبا من 2009 وانا نعمل في الفيديوهات الى 2014 تقريبا وانا ننقد في الاسلام ما حكيت على التاريخ حكيت على الاحاديث حكيت على الاشياء كل شيء حكيت عليه بالتفاصيل فهمت لكن طبعا الانسان ديما كما نقول لكم الانسان الذي لا يتقدم يتاخر طبعا ومبعد جيت نفكر قول انا معناتها للكلام انا ما جبتش جديد رأوا نقد الاسلام بصفه عامه ما يعني جبتوش معناتها ماهوش حاجه جديده عندما نرجعوا للرواندي نرجعوا للكل مثلا معناتها المعتزله يعني نقدوا الاسلام وضربوه في الصميم المشكله اللي احنا شعوب لا نقرا يعني انا اللي عملت ما جبتش حاجه من راسي يمكن جبت حاجات تكيه صغيره من راسي مش من راسي يعني استنتجتهم ولكن النجم وتسعين لكم 99% من نقد الإسلام موجود في الكتب موجود في الكتب وتم نقدهم رغم اللي تم حرق آلاف الكتب بتاع نقد الإسلام لكن موجود أنا بالنسبة لي وصلت النتيجة إن الإسلام هو دين قبلي فهمت دين قبلي لا يمكن أن يعيش إلا بعدو وقتل كل من يخرج عن القبيله. النظام الاسلامي ونقول لكم بكل مذاهبه وحتى الصوفيه. نتكلم على الصوفيه الطرقيه. فهمت؟ الصوفيه الطرقيه ما دام فما نظام هرمي في اي مذهب حتى الاحمديه، الاحمديه تشوفها مسالمه وكذا، لا لان الارهاب الاسلامي لا يتوقف على الارهاب الجسدي. هناك إرهاب عقلي وإرهاب نفسي، نظر أعطيكم قصة بسيطة يعني وقعت لي الأسبوعين هذه في شغلي، أنا أدرس مع ناس ذو احتياجات خاصة وخاصة عندهم بطء في التفكير، وبطء في في في العقل. قاعد معنتها نحكي معاهم باش نعلمهم يعني كيفاش يخدموا كذا وكذا وكذا عندي في في الفصل عندي عندي أربعة مسلمين أربعة مسلمين نساء وزوز مسلمين رجال وفما اشخاص اخرين مسيح وفما ما عندهمش دين وكل شيء يعني معناتها هذوما نسبه ستة اشخاص أخرين. الاربعه نساء متحجبات يعني هما متخلفين ذهنيا وذو احتياجات خاصة، ولكن الحجاب ما عش فهمت المشكل اللي هذوما عاملين لي مشكل كبير, كبير كبير كبير كبير في الخلي يعني هما ستة هذوما المتخلفين ذهنياً فهمت المسلمين هما اللي عاملين مشكل دجا يمشي ويصلي يمشي يتوضا وهو متخلف ذهنياً ويزرزق الدنيا ويهز ساق ويحطها في الواحد ويخرج بالماء يقطر ويقعد يصلي ساعه وما يعرفش حتى يصلي فهمت يهز وينفض أنا انا نفكر قلت شنو الحكايه هذه؟ شنو هي الحكايه؟ تو هذا تو حتى المسيحي ولا غيره معناتها متخلف ثانيا ما تلقاش يعني متمسك بالمسيحيه ولا حاجه اما هذوما يعني هنا يعني الإسلام يؤثر حتى على المتخلف ذهنيا يعني ال الذي عنده خلل ذهني أصلا يعني هذا مش معقول مش معقول إن الإسلام يوصل تأثيره يعني يوصل يعني يتعارك معاهم منهم واحد يعني يعمل لي هو مغربي يعمل لي يستاهلوا لي تقتله في المغرب وطلوا عنيش يستاهل قال لي آه آه على خطر الدنماركيين قطعوا القران اي قتلوا آه القران تحطوا في مكان انسان يذبح فهمت قال لي اي اي يستاهلوا راهو معناتها شيء معناتها مصدقوش العقل مصدقوش العقل يعني كيف الاسلام يمكن ان يؤثر على انسان ضوح احتياجات خاصة وانسان معناتها متخلف ذهنيا، يعني هذه بين قوسين حطيتها باش نوريكم يعني خطورة الاسلام، وهنا زيد ناكد على حاجة أخرى. الاسلام لا يقوم بالارهاب الجسدي فقط. ثم ارهاب نفسي وارهاب معناتها معنوي. يعني وقت يوصل المسؤول اللي أنا مثلا نخدم معاه ولا حاجة، يجي يقول لي لا لازمك تراعيهم ولازمك كذا باش وكذا وكذا وكذا، نقول له مش معقول هذا الشيء، مش معقول يعني هذا هذوما ما لازمهمش يخدموا هذا. هذوما ما لازمهمش يخدموا، هذوما لازمهم يمشوا يتعالجوا إعادة تأهيل. يعني أنا هنا اللوم شكون؟ نلومهم هما؟ ما نلومهمش هم هما، لا، اللوم المسؤول اللي يعطيهم الحق واللي ما يحبش يغششهم، يعني معناتها هذاك علاش قداش مره عملت حتى فيديو قلت لا خوف من الاسلام بعد اليوم الاسلام لا يمكن ان يعيش الا في الخوف يعني عند من مسلم انا مثلا وقت تعرض تعرضت لكثير من التهديدات سامحوني عن السيجاره شنو عملت باش قضيت عليهم؟ ان الشخص اللي هددني يقول له ايه تفضل ايش؟ ايش اقتلني؟ فهمت؟ ايجا كنت يلا ايجا نتلاقاو فهمت على خاطر الاسلام هو معناتها هو يقول لك حتى محمد يعني نرجع الاحاديث يقول لك الانسان معناتها انتصر بالرعب والقران يقول لك ترهبون به عدو الله وعدوه يعني عدم الخوف من الاسلام هو اكبر انتصار فهمت إذا لازم عدم الخوف من الإسلام هذاك اللي حبيت نقول، المهم أه وقت بديت نعمل في الفيديوهات ننقد في الإسلام ننقد في الإسلام وصلت لحاجة فهمت أه بالعربي وتعرف أنتم الحملة اللي وقعت في الخمسة سنوات هذه، وآلاف لولا أقول مئات الآلاف مش أنا برك طبعا وعشرات الآخرين و20 وتم نقد الإسلام تنحيتلو والدي. ما فماش حاجه في الاسلام الا تم نقدها كليا وكيما قلت لكم ورغم اني انا الاسلوب نتاعي في النقد صدقوني انا لا عمري لا عمري نجي مثلا نسب الاسلام ولا حاجه إيه يحتاجش باش تسبوا متخلف ذهنيا كيفاش باش تسبوا فهمت انا كنت معناتها وتعرفوا القناه نتاعي تعلموا دير ربكم يعني يكفي انك تعرف رب هذا الدين تشد القران تي تكون عندك جرام غرام غرام من العقل تشد القران وتبدا تقرا فهمت وتخمم وتحل مخك مش تتبع كيلبين فهمت تعرف ان الكتاب هذا زبال فهمت لا يمنع اني في حاجات باهيه فهمت موجود حتى في الزبله تلقى الورد فهمت حتى في التواليت تلقى ريحه بنينه يعني الحاجة الباهية اللي ضائب فيه مثلاً أربع خمسة حاجات فيه بأي ما ما أنا منجيش, منجيش نكره الإسلام كما قلت لكم هو مجرد فكرة ليس له أي قيمة بدون فهمت؟ بدون معناتها عليش ما مع أنت أنا من نقد الإسلام هنا وصلنا للموضوع أنت اللي أنا علاش لماذا توقفت عن نقد الإسلام لأني وصلت إلى قناعة أن الاسلام لا يحتاج للنقد لانه زباله اتم معنى الكلمه مرض عقلي ونفسي و... واللي تحب عليه انت لكن طرحت السؤال لماذا الاسلام متواصل؟ هذا السؤال اللي طرحته و... وهذا السؤال اللي لازمكم تطرحوه انتوما. علاش؟ انتوما توا اللي موجودين هوني. ما تتسالوش ساعات تقولوا، يعني تظاهر تظاهر تظاهر يعني اي واحد اي واحد عنده غرام من العقل فهمت؟ يقرا الاسلام يعرف اللي هذا ما يصلحش. فهمت؟ واللي هو سبب التخلف نتاعنا والانحطاط نتاعنا وكل شيء واضح. ما يحتش ما يحتش العبقرية ماهتش العبقرية إذا قلت شنو اللي يخلي الإسلام متواصل؟ فهمت؟ على حسب التجربة بتاعي والقناعات بتاعي واللي عشته أنا وأنا تو التجربة بتاعي هذه الكل يعني كما قلت لكم يعني كتبتها في كتاب فهمت وتم ترجمته بالعربي وأنا قاعدين نصلحوا فيه وبش يخرج يعني من هنال شهرين ثلاثه. معناتها نوضح فيه كيف الاسلام يدمر الفرد ويدمر الاسره ويدمر الوطن ويمكن ان يدمر البشريه. عن تجربه شخصيه كيفاش انا كشخص كنت عايش على روحي عادي نلعب مع الولاد الصغار كذا امور كذا كذا كذا عادي تخرب الاسلام للعائله نتاعنا فهمت كيفاش؟ معناتها تبدل لي حياتي كومبليتمون كيفاش دمرني نفسيا وعقليا وردني يعني آه ردني ما عادش نعرف شنو انا فهمت؟ عرفت الاسلام نسميه شنو انا؟ عرفت الطياره اللي ركبت في الطياره فما كل ماسك نتاع الاكسوجين اللي يتحط على الوجه وقت الطياره تكون في خطر هذاك الاكسوجين في الحقيقه يخد يروح يعني تصور انا دخلت في الاسلام ما يسمى بالاسلام السياسي لقيت روحي في السجن لقيت روحي يعني الاسلام وقت تدخل لو تخفل هكا ولا هكا تلقى روحك مفجر روحك فهمت تلقى روحك، نفجر روحك. يعني يسلبك اللب نتاعك يسلبهولك كليا. فهمت؟ دونك دونك اللي حبيت هوني، شنو اللي يخلي الاسلام متواصل؟ انا حددت كما قلت لك الاسلام ما يهمنيش فيه، اعطيني انا توا الحرب نتاعي هو ضد ما يسمى من يؤمن بهذا الدين وبهذه الأفكار المتخلل فيه تو مثلاً امرأة كبيرة ولا حاجة ولا كذا تلقاها معناتها تقول أنت مسالمة وكل شيء لو ولدها طلع مثلي توتولي تولي داعشية فهمت؟ ولا لو معناتها تاكل الخنزير توتولي داعي داعشية فهمت اذا هنا المشكله يعني معناتها مشكله كبيره كبيره خاطر الاسلام لا يسيطر على جانب من حياتنا فقط فهمت لا يسيطر على جانب من حياتنا فقط يسيطر أخر انا صدقني عملت ليست كما قلت لكم السياسه والاجتماع والنفس وكل شيء ويسيطر على اكلنا على شربنا على الباسنا على تحركنا على قيامنا على قعودنا، على نومنا، آه، على خدمتنا، آه، ما فماش حاجه نعملها على الباسنا، أبسط من البيس، على شعرنا، على يدينا، على كل كل شيء، كل شيء سيطر علينا، جميع جميع شنو هو؟ شنو الحاجه اللي ما دخلش رب أنف الإسلام فيها؟ اللي يطلع على الشرع الإسلامي كيما يقول لك، لم يترك حتى الفاسيه فهمت؟ حتى الفاسيه ما خلاهاش والظرطة ما خلاهاش كل شيء دخل فيه انا هذاك علاش انا نقول ديما وغاني باش نرجع للموضوع نتاعنا باش ما نطولش عليكم نقول حتى ولو نخرج من الاسلام ما نكذبش عليكم ما نكذبش عليكم حتى ولو نخرج من الاسلام رانا نبقى مرضى فهمت؟ وأنا نقول لكم المرض نتاعنا باش يتواصل لثلاثة خمسة أجيال أخرى. فهمت؟ باش نوليو بشر. إذا لكلنا مرضى الكلنا مرضى لازمنا نعترفوا يقول لك أول العلاج هو الاعتراف إنك مريض. أنت شوف روحك كيفاش تتصرف ولو حتى ملحدة ولو حتى خرجت من الإسلام. راهو أنا خرجت من الإسلام عندي 20 سنة وصدقني يعني بدلت روحي حاولت باش نصلح روحي فهمت؟ لكن نجم نقولوا صلحت 30 40% لا أكثر ولا أقل فهمت؟ ما ما مازالوا حاجات لاسقين فيا مازال مازال فما حاجات مازال ما نحملهمش فهمت؟ هذه حقيقة ما نكذبوش على رواحنا ساعات يمكن حتى نظاهر نحاول نجبر روحي نغصب على روحي فما حاجات مثلا انا وتخرجت من الاسلام بقيت 10 سنين باش قبلت المثليه. باش قبلت ان باش فهمت باش فهمت قال لي انا ما نكونش ضد المثليه مش يعني انا مثلي. خاطر قبل أن يكون في مخي اني انا ما دام مع المثليه يعني انا مثلي. يعني انا ما دام نقول انا مع المثليه يعني لازمني أنا أمارس المثلية. حتى لين وصلت فهمت، فهمت؟ اللي رأه عندما تعطي الحق للآخر لا يعني أنك تؤمن بما يقوم به، فهمت؟ هذه معناتها مسألة مهمة جدًا، فهمت؟ هذه مسألة مهمة جدًا. المهم، حبيت نوصل للخلاصه ونخليو كان عندكم اسئله نجاوب على الاسئله ما نطول الفيديو ياسر فهمت؟ أه ما هي الاسباب اللي الاسلام مازال متواصل؟ انا بالنسبه لي اول شيء واهم شيء الذي يخلي يترك الاسلام متواصل انه محمي محمي من السياسه العالميه الغربية بكل منظماتها، الغرب، أوروبا وأمريكا وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم، هم أكبر حامي للإسلام. هذا في الدرجة الأولى. وأذيابهم وأنذالهم وعبيدهم، هم حكامنا بالسيستم نتاعهم الكل الحكام اللي يحكموا فينا توا فهمت تشوفوا مثلا شريف شابر فهمت الحكومه المصريه الحكومه المصريه تمنعه من حريته اي آه يا سيدي قداش من الرب ها آه قداش من الرب مرتد على الاسلام أعطي اللجوء في أوروبا والغرب مدة عشرين سنة لا يتجاوزون أنا أكد لكم الملحدون لا يتجاوزون عشر ولا عشرين ولا ثلاثين يزيدون نقولوا مئة بينما من 1980 إلى 1990 أعطي أكثر من ثلاثين وألف مسلم لجوء سياسي في فرنسا لا أتكلم عن بريطانيا لا أتكلم عن هولندا، لا أتكلم عن بلجيكا، لا أتكلم عن إسبانيا، أنا نقول لكم الذي أعطوا اللجوء السياسي من المسلمين في فترة الثمانينات إلى التسعينات تجاوزا 100 ألف لاجئ وإحنا اللادينيين والملحدين فهمت؟ والملحدين لم نعطوا مع دي ما يعطيوناش اللجوء السياسي وحتى لو بعضكم أخذ اللجوء السياسي، وقت تتكلمهم على الدين وتقول لهم أنا مرتد، ما يحبش يحكي فيه الموضوع، يقول لك لا، إحنا باش نعطيوك جانب إنساني. فهمت؟ اه ما تدخلناش دي ووقت تاخذ اللجوء، يجيو يتهموك وقتها أنت تخدم من أجل، فهمت؟ اه توعية الشعوب، علاش إحنا نتعداو على القنوات نتاعهم؟ أه. نتعدوا على القنوات نتاعهم. نتعدوا في الاعلام نتاعهم، ما نتعداوش في الاعلام نتاعهم. علاش ما نتعدوش في الاعلام نتاعهم؟ على خاطر هما يعرفوا كان نستخدموا الاعلام نتاعهم تو نكفروهم الكل المسلمين. لو يعطونا الكلمه فهمت؟ وانا قلتها قداش من في اجتماعات حتى اخر مره مشيت اجتماع في في بروكسل في بلجيكا. حاول ما يسمى المرتدين آه وكانوا معنات المسؤولين اوروبيين وكذا وكذا وكذا قلت لهم اسمعوني آه طلعت انا باش نتكلم قلت لهم كلمتين اخواتي بعدوا من الطريق وخروا لتالي تحبوا تعاونونا عاونونا احنا مش تجوا تطلعوا على ظهورنا تو حتى وقت يعطوا اللجوء مثلا كما السعوديه ولا فلان وفلان هذيك راهو لعب... الاشخاص اللي اعطوهم لجوء اربعه خمسه عشره من الناس هذيك من اجل دعايه زعم زعم هاو كان على حقوق الانسان ومن اجل زده مصالح سياسيه ومن اجل ضغوطات على الدول الكلاب نتاعهم اللي موجودين في الدول نتاعنا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تو يوصل حكومه كيما الحكومه المصريه فهمت اللي معناتها تتسمى معناتها سباة يعني ماهيش اسلاميه تمنع شريف جابر هذا معناته طفل الذي معناتها انا ما شفت فيديوهات الكل ما, ما عندوش هو ياسر فيديوهات كان يخدم فيديوهات دو كاليتي بقيمه فهمت ما في احد شيء فهمت يعني نقد عادي للاسلام فهمت يتهمون بازدراء الاديان انا قلت البارح مع سؤال في المباشر قلت لو هناك لو هناك قانون ازدراء الاديان أول أول من يحاكم هو القرآن ومحمد لأنه ازدرى كل الأديان ازدرى كل الأديان شنو هذا؟ هذوك الأنعام فالأضل ديلة هذا الكلب يلهث هذا خنازير هذا, هذا مدرش شنو ربك أنا ازدراء أديان أنا ازدراء أديان فهمت؟ بالفعل جريف جابر لم يقم بازدراء الاديان اصلا. اذا آه خلينا نتنقلوا للنقطه الثانيه، النقطه الاولى آه هي الحكومات الغربيه والسياسه الدوليه واذيالهم الحكومات الموجوده في الدول تاعنا هي السبب في مواصله وجود الاسلام. يجب احنا ما تحاولنا قدش من مره اوص ثم فما... ثم اشياء لازم تصدق بها النقاش فيها يجب محاكمه التاريخ الاسلامي يجب محاكمه القران يجب محاكمه كتب الحديث والفتاوى يجب محاكمه محمد يجب محاكمه علماء الدين يجب محاكمه فهمت كل السيستام حتى الدول الغربيه التي أحيت وأعادت إحياء هذا الاسلام النتم الوسخ الذي ظهر في عهد محمد. آه هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية اللي يخلي الاسلام آه يتواصل مع الأسف مع الأسف هم أو هذه نقولها هذه بوجهة نظري هم ما يسمى بالتبشيريين. أنا قلت لكم أن الاسلام قام على نظام القبيلة. نظام القبيله يكون دائما ضعيف من الداخل وقوي من الخارج القبيله لو تعرفوا معنى النظام القبلي النظام القبلي معنى من الصعب تكسيره من الخارج يجب ان يكسر من الداخل ومحمد كان يعرف هذه المساله فلهذا سد كل الاديان الاخرى ووضع ما يسمى بقانون الرده يعني من يخرج عن الاسلام، من بدل دينه، طبعا هنا الدين يقصد به هو الاسلام لان ان الله فهمت ما يعرف كان الاسلام دينا، اذا ما يسمى عندها النظام الاسلامي هو نظام متماسك متكامل يشمل جميع حياه الفرد والعائله والمجتمع ما يسمى بالامه او الغمه يعطيهم غمه على قلوبهم. فهمت الاسلام لا يكفيه انه وضع منكر ونكير لكي يعس على المسلم حتى في التواليت شنو يعمل بل ذهب اكثر من ذلك وجعل كلكم راعي وكلكم مسؤولا عن رعيته يعني المسلم لا يهتم بما يفعل خطر اللي يعمله هو يقول لك الله غفور رحيم وتون نمشي نحج وعامل لهم الحج يعني نظام متكامل مانيش باش ندخل انا نفسر لكم الاسلام شنو الاسلام فهمت سرطان متكون من جميع انواع فهمت الامراض الخبيثه ومش يعني انها سرطان مازال ما ظهرش يعني انك لابس عليك لا يكفي انك تلاقي انا نسميهش سرطان سميه سيبه فهمت يكفي انك تقابل واحد عنده السيده حتى تولي عندك السيده اما السيده موجوده فيك من الاصل كي تكون مسلم من الولاده اذا النقطه الاولى هي السياسه العالميه والقوانين العالميه هنا باش نرجع لنقطه معينه ان عندما العشرات الالاف او مئات الالاف الذي اخذوا اللجوء في اوروبا عام الثمانينات لماذا اخذوا اللجوء؟ لأن هناك لوبي إسلامي داخل أوروبا ومدعوم من جمعيات ما يسمى بالإنسانية التي هي تخدم تحت شعار إنساني ولكن في الأصل هي مخابراتية فهمت؟ ضغطت على البرلمانات الأوروبية لكي تعطي لهم اللجوء هذه نقطة مهمة النقطة الثانية هما قلت أنا التبشيريين التبشيريين، علاش التبشيريين؟ أنا ما عنديش مشكلة مع أي دين بصفة عامة، فهمت؟ آآ آه التبشيريين خاطر عندما واحد فهمت؟ ينقد الإسلام ويدعو لدين آخر، فهمت؟ ي... المسلم عنده حساسية، عنده حساسية يقول لك أه هذوك ما صهاينة، هاذوكما درا هذوك ما ماسونية، يولي يسكر مخه كومبليتمون، أما كيكون يكون اللي ينقد الإسلام كيفي كيف، أنا هو. نحكي بالتونسي الاخر يحكي بالمغربي الاخر يحكي بالسعودي الاخر يحكي بالعراقي بالسوري بالمصري من لين؟ احنا على رواحنا قاعدين نحكي مع جماعه فهمت اذا اه هنا اعمل قوسين هذوم المسلمين اللي موجودين على تشاد امشي واعملوا حاجه اخرى احسن لكم فهمت معناتها ما يكفيش معناتها تكتبوا في كلام ما عنده حتى مستوى فهمت وتكرار وحكاية فارغه ويزيش معناتها تقلقوا فينا وتقلقوا في رواحكم راهو هذيا هذه تعلم دير ربكم هذه القناه مش متعربكم ربكم انتوما فهمت امشيوا لبلاصه اخرى انتوما والله اكبر نتاعكم ومحمد نتاعكم والزبل نتاعكم والقران نتاعكم كل شيء نتاعكم ابعدوا ابعدوني به التبشيريين انا قلت لك مانيش ضد إن كل واحد يبشر بالدين نتاعو ما أموره وما, وما عندها اما متبد الشر ما تخت احنا ما تختنمش فرصه فرصه انها توري الخنار والخمج نتاع المسلمين وتنسى الخنار نتاعك فهمت خليونا احنا نحاربوا الاسلام الاسلام هي مسؤوليتنا نعم المرتدين على الاسلام لا يحق لاحد مهما كان ان يتدخل في هذا سنطخم مونوبول هذا لازم يفهمها الغربي والمسيحي واليهودي والبوذي واللي تحب عليه انت يجب على فهمت يكونوا حاسمين في هذه المساله هذه نقطه مهمه. باهي. النقطه الثالثه الاولى هي السياسه العالميه واذيالها التبشيريين مسيح ولا غير مسيح ولا غيرهم. النقطه الثالثه مع الاسف هي أحب. احنا. احنا احنا قديش لاتينيين؟ انا نقول لكم معنتها أنا تبعت مسيرة اللادينيين مدة عشرين سنة من عهد عبد الله القصيمي ومن عهد الادين العرب وهذه معنتها أول المواقع كما قلت أنا مرة أخرى في قناة سال البارح إني أول مرة كتبت تعقيب تعليق في فوروم كتبت محمد والفوروم المنتدى هو في أوروبا كتبت محمد ولم أكتب صلى الله عليه وسلم وكان هذا الفوروم يمنع تكتب صلعم فهمت ممنوع تكتب صلعم لازم تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة فهمت يعني لازمك ديما عندك صلى الله عليه وسلم مكتوبة باش كل ما تعمل واحد تكتب محمد تكتب وراها صلى الله عليه وسلم، انا كتبت محمد فقط تم سبي ولعني وطردي من المنتدى. فهمت؟ آه طبعا هما في الاول اللي معتعاملوها من بعد أخذوها اللادينيين ولا يستعملوها ولا هما ما عادش يستعملوها. اذا انا أقول لكم ونأكد لكم ان في ال20 سنه هذه عملنا خطوه جباره. صدقوني. من جون برو، سان، ملحد مصري، كافر مغربي، قديش آه، شو اسمه شجاع البغدادي، آه، صابر، آه، شو اسمه آه، ألبير صابر، آه، ألبير، آه، يعني قد يمكن أكتب لك أساميهم الكل، فهمت؟ عملنا عمل رائع جدا، ولكن مع الأسف لم نستطيع أن نخلق لوبي حقيقي يدافع على حق المرتدين، إيه سمير ديب هذاك ما ننساش شيء طبيعي سمير ديب. <تصفيق> آه، ولهذا أنا ما ما عملناش لوبي، وذاك عاد حكينا البارح مع سائل في المسألة هذه وطرح المسألة متاع أنها آه معنتها لازلنا نكدوا جمعية حقوقية، جمعية حقوقية تدافع على حق نقد الإسلام وخلينا محدودين فيما يسمى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتكلمت هذا مع جون فروق بالميموت وعملنا وقتها صفحة ملحدين شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن مع الأسف ليس هناك جدية بين اللادينيين، طبعاً يمكن لأن ليس لهم تجربة في العمل الجماعي و وعندهم بعض حساسيات، أنا أنا نرى أن لازم نحيو كل الحساسيات اللي بيناتنا، راهو عندنا سيستم عالمي، لازم يتم فرض في الأمم المتحدة حق اللجوء السياسي لكل مرتد على الإسلام حياته في خطر، هذا لا نقاش فيه، لأن الخطر راهو عشرات مئات الذي قتلوا وماسمعناش بيهم توا شريف جابر نعرفوه فهمت؟ اما فما عشرات وفما عشرات يقتلون وهم احياء يقتلون وهم احياء اذا لماذا توقفت عن نقد الاسلام؟ لانني لانني اريد ان انتقل الى مرحله اخرى اهم من نقد الاسلام وهو القضاء عملياً عملياً وتصنيف الإسلام كإيديولوجية نازية إرهابية مرض نفسي وعقلي حقيقي ليس يعني عطل الإسلام لا يعود من خرج من الأوساخ لا يعود إليها ومن خرج من الظلام لا يعود إليه هذه هي الاجابه بتاعي وطولت عليكم وسامحوني وكان عندكم اسئله وهذا العمل اللي باش نواصل فيه انا حتى جمعيه حركه تغيير شمال افريقيا راهو في هذا المجال انا أسير فهمت التغيير هو التغيير الجذري صحيح انا حددت شمال افريقيا ونخدم في مجال شمال افريقيا من خطر احنا شمال افريقيا والشرق الاوسط راهو مصيرنا مشترك نكتبو على رواحنا ما نكتبوش على رواحنا هذه حقيقة يجب أن تعود شمال إفريقيا لأهلها ومصر لأهلها وسوريا لأهلها والعراق لأهلها والكنعانيين والكنعانين للكنعانين فهمت؟ كل واحد يعود إلى أصله ومعنت ما يسمى آه المغرب العربي هو الحجاز واليمن والاردن والشرق العربي هو الامارات والبحرين كانوا يحبوا هذاك ما يخرجوا من العروبه يخرجوا امورهم هذاك ما يعني آه اما ارتباطنا بالشرق هو انا انا انا لا من بالارتباط بالغرب انا بالنسبه لي آه آه اقرب لي آه عراقي وسوري ولبناني وسعودي واماراتي من إيطاليا رغم الايطالي ها وقربي فهمت خاطر عندنا تاريخ تاريخ مشترك احنا شعوب تم حتي... احنا شعوب كانت لنا حضارات وتم القضاء علينا وتهميشنا واحنا الى الان مهمشين يجب ان نعود كمنطقه وسطى معناتها منطقه يعني آه يكون لها ما, ما, ما لا نطرح انفسنا خير من الاخرين ولا الاخرين خير منا وانما ان نكون مثلنا مثل الاخرين آه معناتها في اطار المساواه آه الانسانيه واللي الانسانيه والغرب لازم يفهم حاجه راهو كان بشي واصل في السياسه نتاعو هذه آه راهو باش يهلك روحه على خاطر آه راهو خطر الاسلام مازال ما جاش مازال تو خطر الاسلام وتو وقت يجي فهمت حتى يوصل الدم الرقبه فهمت هو الان يقتل بدم بارد واما راهو خطر الاسلام وهذا سوف اذكره ذكرته في كتابي وسوف نعمل فيديوهات حول الكتاب نتاعي باش نفسر لكم اكثر بالتاكيد خطر مش كيما نكتب كتاب كيما نتكلم ونحاول باش نعطيكم المساله هذيك به آه آه نبدأوا. كان عندكم اسئله والا نسكروا اللقاء آه الغرب يبحث عن مصالحه لكن اوروبا ستندم بعد فوات الاوان يجب احنا ان نفيقها ومعناتها ون... نفيقهم واحنا ايضا نفكروا في مصلحتنا مصرحة... في باه أه... هؤلاء الناس اللي قالوا لي حاليه اكثر المسلمين في ال... في, ال... في يا ولادي يا ولادي شطانو ربكم المسلمين كلوا خرجوا ربكم بق اسمعني اللي عنده الفيسبوك بتاعي يحب يدخل يشارك في المباشر يقول لي نعطيه الرابط اما على الفيسبوك اللي عنده الفيسبوك اللي ما عندوش خاطر نعرفهم بالفيسبوك المهم فهمتوا علاش توا انا ما عادش ننقد الاسلام لاني اعمل اكثر من عمليه نقد لان الاسلام ريحته بانت وشاحت وفحت كما يقولوا ما نحبش نزيد نطول ياسر كان عندكم اسئله مانيش قاعد نشوف الاسئله نشوف كيف المسلمين يكتبوا كان طبعا طبعا احنا مش نحكيوا مع الجماعه الكل نحاولوا باش نقدوا جمعيه حقيقيه فأنت تكون جمعيه معناتها خيري معناتها حقوقيه من اجل مطالبه الحكومات يجب ان يكون عندنا لوبي في كل الدول الاوروبيه، يعني عندما مثلا كيما قضيه شريف جابر لازم نتحركوا لازم يكون عندنا شبكات فهمت شبكات قويه يجب ان تمشي للاتحاد الاوروبي نعملوا مظاهره قدام الاتحاد الاوروبي فهمت تو نحكيو يعني مع الجماعه الكل اهلا سهلا اهلا اهلا اهلا أهل أهل. لا مش بنات مش بنات بانت بانت بانت يعني فاحت السينيال يسر على القناه مع الاسف السينيال يسر على القناه يجب ان اغلق السينيال جاني اشعارات كثيره مسلمين تعباوا وما فهمتش فين جاوا ربهم الوسخ هذو فهمت اي ضيعت أربعة دقائق امشي امشي صلي صلي ضيعت أربعة دقائق من وقتك تمشي صلي يا ربك امشي انتحر اه ولا اعمل حاجة أخرى. اه حلقة تضامنية مع شريف جابر عملها سيل وتوا نواصل نشارك مع سيل هو اللي مهتم بالحملات التضامنية. وأنا على الفيسبوك نتاعي تو باش نهبط تصويرة ديكور باش كان يحب يحط البروفايل نتاعو باربع لغات الفرنسيه والانجليزيه والامازيغيه والعربيه. كيف طار محمد على ظهر بغل وكيف كلمت كيف محمد على ظهر بغلة؟ وكيف كلمت النملة سليمان. المهم اللي حب الفيسبوك نتاعي معروف الفيسبوك نتاعي انا عندي عشرين سنه. بإسمي الحقيقي بوجهي بكل شيء فهمت ما خافش من ربكم لا خوف من الإسلام لا يجب الخوف من الإسلام ولا من المسلمين وأنا أتشرف أن أكون إسلاموفوبي بل أنا ليس إسلاموفوبي فقط بل أكثر من ذلك وأنا مؤمن بإلحاد إيمان مطلق ليس أنا ملحد لأنني ليس لي أدل على وجود الرب وإنما أنا ملحد لأنني أؤمن إن ليس هناك رب لهذا أسمي نفسي بالإيمان الإلحادي يعني حتى ولو رب ظهر نحيله رب والدي فهمت تناقضات برك أكثر من تناقضات آه به آه السينيال يسر على القناة سامحوني آه تحياتي تنميرت شكرا على حضوركم آه ونواصلوا لا تخافوا وكلنا فهمت شريف جابر واحيي شريف جابر على شجاعته واتمنى ان الكلنا ما ناقفوا معاه باي طريقه فهمت شريف جابر عزيز علينا ويجب يجب يجب يجب العمل على فهمت انقاذ شريف جابر واخراجه من المحرقه المصريه. مع السلامه. تحياتي، ميرسي ثانك يو، ثانك يو، ثانك يو،